Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq-Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bizim prinsipial mövqəyimiz dəyişməz olaraq qalır. APA-nın xəbərinə görə bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, heydər Əliyevin 95 ilinə həsr olmuş təntələr mərasimində çıxış zamanı deyib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, 2003-2018-ci illərdə 15 il ərzində bir çox beynəlxalq təşkilatlar, BMT baş asambleyası, Qoşulmama Hərəkatı, Avropa Şurası, Avropa Parlamenti, İslam əməkdaşlıq təşkilatı və digər təşkilatlar bu münaqişə ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyini, ədalətli əks etdirən qərarları və qətnamələri qəbul ediblər. Ermənistan-Azərbaycan dağlıq qərar və münaqişəsi yalnız beynələlək hüquqi norma prinsiplərində həllini tapmalıdır. Azərbaycan ərazi bir tam bərpi olunmalıdır. BMT Təhlükiyyəçi Şurasının 4 qətnaməsi izra edilməlidir. Bu qətnamələrdə açıq aydın göstərilir ki, iş İşğal edilmiş torpaqlardan qeyri-şərtsiz çıxmalıdılar. Prezident sonda qeyd edib ki, Azərbaycan bayrağı Uşa və Xam kəndində dalğalanacaq.